عمي وزارة التربية انتم؟ انتم وين يا ابو وين صاير عمي؟ تو عمي نايمين؟ شنو البنك الدولي يا عمي تعال يقول تسعين بالمئة من طلاب العراقيين يقول يقرأونه لا يفهمونه ما يقرؤون. شنو ها يا عمي؟ تعال عمي عمي لحقونا عمي يا مجلس النواب عمي توقف سوي جلسة طارئة يا عمي يا الحكومة ولكم عمي وقفوا سوي ولكم مجلس مال تعالوا قل للعالم تعالوا هذا عم صحيح هذا يدي هذا هل الو... هو يخوط الصف الاستكان مبارك عليكم طبعا تحيا مدرسة حج راضي الف رحمة على روحك حج راضي حيا وميتا الله يرحمك والله يرحمك يا عبوسي هم حيا وميتا او ما زلت حيا ونحن نريد ان نتكلم بصراحة اولا على وزارة الصحة وعلى المفتش العام في وزارة الصحة ان يحمي الطبيب الشريف الطبيب الشريف الآن والطبيبة الشريفة التي لا تريد أن تؤمن بهذا الفساد الإداري غير محمية أطباء يقول أنا يا أخي والله داري دا داخذ كشفية أقل يأتي إلي الأطباء الآخرين بصورة أو بأخرى من الزبانية يقول لا بد أن ترفع الأسعار وترفع سعر الكشفية نسألكم بالله نسألكم بالله نسألكم بالله, نسألكم بالله ثلاثا فان الناس قتلها الجوع ان الناس الان في اباس الاحوال يا حكومتنا الله يرضى عليكم ام يا يا اعضاء مجلس النواب انتم رح تدشفون هذا الحكي والله حرام عليكم يا جماعه الخير المخازن الكريستال والحبوب والهلوسه ملات البلد بيوت الدعاره ملات البلد مو عاب عليكم مو عليكم والله عاد كل واحد لازم ين فيلم فيلم مال دعاره مو عيب امهاتكم كبار وجدك وتاريخك مو عيب حاطينكم واحد زعطوط يصور فيكم انتم مال الحس الامني جات لنا بلاوي لم تكن بعد هذا الفاصل مشاهدي الاكارم اكيد سمعتوا معانات اللي وضحت على صوت هذا الرجل الدين التقوا وياكم اليوم مع الشيخ الدكتور عدال الغريري امام وخطيب جامع عمر المختار ارحب بك اجمل ترحيب يا شيخ مرحبا الله بخير مرحبا, مرحباً. خير. مرحباً. أنا يا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا سمعنا صوتك اللي يصدح بالحق ولكن الحق اليوم ما نعرف هو ما قل هوايه بس اكو ايد الظلام وايد السراق وايد الحراميه تغطي على هذا الحق وطلعت الناس الظاهرت واشتكت ضيمها واشتكت معاناتها وصل المرحلة قمنا نكلب باللي له كلمه حق يا شيخ زين ونجيبه بالاستديو اذا يحكي حياك الله تفضل يا دكتور الله يسلمك الله يرضى عنك ان شاء الله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله, الله. الحمد, لله. الحمد لله الذي من علينا بنعمه الاسلام والحمد لله الذي جعلنا, الله بل جعلنا بل من اهل القران ومن اتباع النبي العدنان صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا والله دكتور يا علي حقيقه هي ليست يعني ولو يصير وجهك يعني نحن لسنا بيشجع منك لا لا والله وانا اليوم اتابع حقيقه اللي عاد مال الاستديو التاسع اليوم الله أحب وصلاة, أحب. العصر وصلاة العصر أو صلاه العصر وقت العصر والله. والله ما خليت قلت عمي هذا رجال أنا اليوم ألقى بالمطار هذا سويت تسجيل الحلقه وطلع على المطار أما موجود ببغداد فما أدري إيه والله شيخ هاي أمانة والله في رقابنا وهذا أقل ما نقدر نقدمه صراحة الله يرضى عليكم والله هو هذا الإعلام الشريف هو هذا الإعلام أحب. إحنا إذا تضافرت الجهود والله يا دكتور من هنا صيحة من هنا صيحة تكتمل حلقة متكاملة no. حتى لأنه مرات الصوت الواحد يقول لك أنت بس أنت صوت ينعك نعك ليش من الآخرين ما يتكلمون ليش ما الآخرين كلهم مدارين مصلحتهم رتبين no. وضعهم فضلت راحت لكن لما يتكلم رجل الدين بهذه الكلمة وينطق بها وينطق بها الصحفي no. والإعلام وينطق بها الأستاذ والطبيب والعامل no. الكادح هؤلاء الناس الناس تسمع الناس no. لما تتكاثر الأصوات يقول من أكثر الطرق فتح له الباب فتح الباب. أنا. نعم شيخ تكلمت بقوه بحرقه هاي الحرقه المراره اللي شفتها بالشعب اللي بالناس لو قلت ربما اغير راح راح احكي بال بالمنبر اكو ناس راح تجيني راح تقول لي ليش تحكي ليش كذا الناس تشجعني شنو اللي خلاك دفعك انت تتكلم بهذه الحرقه اللي صار الناس يتكلم بها بالبغداديه وليش قلت لك يا شيخ الكلمه انه ال... إن نلقى الانسان يحكي كلمه حق نشلب بيه نشلب بيه ونظمهم لانه ظلامه هو ظلام تفقه على ان يظلمونه يريد ناس الحق يجي ينصرون هالشعب المسكين هذا تفضل شيخ يقال انه سيدنا ابراهيم عليه السلام ان الله سبحانه وتعالى امره ان يؤذل للناس وحتى لا. الناس تاتي للحج لا. هو لا. ناس ماكو أصلا يعني مم. هو لا يوجد أناس فقيل أنه يا رب مم. لما أؤذن النداء حتى يسمعه الناس مم. الله سبحانه وتعالى أمره قال وأذن في الناس يأتوك رجانا وعلى كل ضامر مم. يأتينا من كل فج عميق فمن هؤلاء الناس؟ هو ناس ماكو، قال يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ حل. أنت عليك تنادي أما البلاغ هاي مو, هاي مو مشكلتك أو مو هذا مهمة عملك المهمة البلاغ إحنا رحنا نوصله ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أمر أبونا إبراهيم بهذا النداء أبلغه لكل أسقاع الأرض ولذلك لا يوجد مسلم إلا وقلبه يهفو إلى الذهاب إلى بيت الله الحرام ونحن في هذه الأيام المباركة هي أيام الاستعداد إلى الحج أما نحن مراتش قد تتأثر بالمجتمع نحن كما قلنا قلنا من اكثر الطرق فتح له الباب احنا نشوف معانات الناس الناس جاي تجيك وانا كنت في هذا اللقاء وفي لقاء سابق قلت احنا يا احنا ناس غلبانين والناس جايه تجينا احنا انا شيخ الغلبانين الناس جاي تجيك تجيك تشرح معاناتها ومعاناتها الشخصيه والخاصه لما يتجي احنا نروح القطاع التعليم نجد القطاع التعليم اولادنا الـ الـ الـ يعني المستوى العلمي جاي ينحدر جاي ينحدر وانحدار سريع يعني اولياء امور يعني الب... او البارحه يكتبوا لي يقول يا شيخ احنا اكو عندنا مساله طالب صف الثالث ابتدائي اول خامس ابتدائي اعذروني على هذا الهفو قال احنا ردنا اعيتنا انه مساله رياضيه احنا ما قدرنا نحلها احنا اولياء الطالب ما قدرنا نحلها لا انا ولا امه رحنا هذا واحنا حسبنا نفسنا احنا هم خريجين فاحنا قمنا هم استحينا من نفسنا قدام ابنا ما قدرنا نحلها رحنا المد... للمعلم للمدرسه رحنا المعلم الماده، قلنا له استاذ دول عينك احنا احنا والابايه والمايه ما قدرنا نحله شلون تحلها لنا؟ قال اعتذر المعلم ان يحل هذه المساله. أوف. المعلم ابو الماده اعتذر قال اعتذر ان نحل هذه المساله. فاحنا لما نقول يعني احنا شو دعوه يعني محملين؟ وين نروح الحج راضي؟ احنا فعلا وين رايحين؟ احنا <تصفيق> حج راضي. زين حج راضي، زين شلون احنا بعدين كلنا نخرج من حج راضي؟ شلون يا جماعه الخير؟ زين اجوا وناس دعاه ومسلمين وع اعتذر لهذا المصطلح بس هذا ترى اللي بقلوبنا شيخ نعم. مراتي يقول لك انتم مستهدفين الاسلام يا عمري اريد الرفعه اريد الكرامه الهدينه اللي انتم ضمنتولي للاسف وولدنا الحده وطلعوا عن الطريق عن الجادة عسى الله انه يرجعهم جاده الصواب تعليم صار بأعياد المسلمين وناس اتقياء ودعاة وزاره التربيه اليوم اللي ديرها شيخ بصراحه بحظ الضبخه خلينا نحكيها وخلينا نعتبر اليوم هاي بدايه لي تسبيقه لمنبر الجمعة اللي باشر راح يصير من اجاه وزارة التربية ونقدر نحاكي او انت طلعت بخطابك قالوا لك دزع لك وزير التربية اجاك بحظ وبخت شيخ امشي عليك نعم. النبي الحبيب نعم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم اجاك لك وكيل وزير التربية تعال يا شيخ احنا راح نوقف معاك وزير التربية مدير عام من اللي اجاك بعد هذا الخطاب كل اللي الناس سمعته والله دكتور انا يعني جواب من ايه. الجواب على الشكل الاول من سؤال أولا نقول احنا الان رجال الدين والتدريس م. الاسلامي وكذا اولا احنا عندنا رجال الدين صنفان صنف رجل م. الدين والصنف الثاني رجل التين واحد رجل الدين واكو واحد رجل التين, التين فاحنا صايرين هو لابس اكو اكو آه أك أك واحد هو لابس لباس الدين بس هو بلباس الدين جاي ياكل تين وحلو ومرتاح ووجه حلو كل شي ما يمه. وصديق الكل ويشوف الغلط قدام عينه ساكت هذا هذا رجل الدين المستفيد هو قديس وبقلب إبليس وهناك لا رجل الدين الذي يتصدى لمشكلات الناس هذا السهام مستهدفة عليه مثل الشجرة المثمرة كل الناس تضرب به باحجار لن يتركها الناس لن يتركها الناس الصغار والكبار كلا م. يرمي هذه الشجره مثلنا. اما احنا بالنسبه للشيء نحن في وزاره التربيه او البقية الوزارات نحن اعيد واكرر نحن لا نستهدف شخصيه ولا استهدف مكون ولا استهدف اشخاص احنا والله ما نستهدفين. خلص لو الوضع شفنا يا شيخ الوضع ماشي عادل قلنا والله عمي عافيه وماشيين عدل بس من وضع شفناه مخربط يعني حتى من يشوف الوضع مخربط نحكي صار استهداف أنا بس أتمنى خطاب رجل الدين من منبر الجمعة ومن بغداد عندما يكون صوت عالي صادح بالحق وزير التربية يجي ويقعد ليش أنت عبالك دكتور علي؟ أنت عبالك بالك هسا ما دزوا علي أنا ها. ما دزوا علي قالوا راح نعالج؟ إيه لا دزوا لا قبل المعالجة شلون؟ هسا مو دز دزوا علي جماعة إيه؟ يعني إحنا بدون ذكر أسماء بدون أسماء إحنا متعلمين هاي من السياسيين ولا احنا هسه اذا دينيا نسولف شلون يقول شلون هاي شلون تضربها تبدشها دبشيه البعيسة المهم يعني سولف هيك دغري بس احنا متعلمين من السياسه عليه اي ايوه هو قالوا عمي انت ابننا ابن مؤسسه ها انت الوزاره تعرفها هاي لمن؟ يا بعاني اول ما متكلم عن قال لا انت تعرف هاي الوزاره لمن؟ وزاره التربيه اي وزاره التربيه لمن؟ قال هاي مره بعنا هاي شنو هاي؟ يعني اذا مره بعنا لازم ما تسكت ما تحكي عليها ما دا من ربعك ما تحكي عليه من ربعك ما تقول له تعال اصلح فهاي مو انت سؤال لنا واحنا من ربعنا اللي نصلحه واذا من ربعنا اعوج يعوجون ربعنا كلهم لا ما هاي أشياء. الوزاره من ربعنا لازم ما تحكي عليه لازم تحكي على الوزارات البقيه يعني هذا حكي هذا هذا دين هو هذا اللي احنا دا نقول عليه اكو رجل الدين واكو رجل الدين هو م. هذا القديس بقلب ابليس هذا انا لا استهدف وزاره وزاره بيها بي خلل بها بي خطا انحدار التعليم جاي عندنا دا ينزل ومستوى المستوى طلابنا جاي يهبط هذا ما معقول يعني ما معقول انظر احنا ساكتين. ما معقول احنا شقق هدومنا زين إذا ده هو عندك التعليم. الان بدأ يفشل. يعني طالب صف اول كلية. طالب صف اول كلية. نعم. لغة عربية. قال قومة الدكتور قال له اكتب كلمة طه. اكتب كلمة طه. كتبها اط ط... آ و اه واه. هسا هذا حتى لو فاتح القران مره بالعمر قال <تصفيق> له بابا انت رحت تصير مدرس لغه عربيه يقول للطالب الاستاذ يقول شمر القلم بالصبوره خله طلع قال لا انجلط. يعني هذا هو مقبوله هيك مقبوله يا جماعه الخير؟ احنا ما نستغرب لان اللي جادرون البلد هو هذا مستواهم شيخ. مو احنا لا هي مو بس هذه مو احنا دا نقول يا دكتور احنا دا نقول يا اخواني يا الكوادر العلميه احنا هسا مثلا هسا مع احتراماتنا للوزير عم سياده الوزير انت راح تشوفنا وراح تشوف عمي على راسنا كل شريف انا انا اختلف اكو وزارات مثل وزاره التربيه او م. وزاره التربيه نعم وزاره التربيه والله ما احتراماتنا للاساتذه وللدكاتره والله انا بالنسبه للعبد الفقير اسمعوني ولو مره واحده احسبوا صوت واحد من ابناء الشعب وزاره التربيه تعرفون من يرشح لها يترشح لها وزير كل ما عنده اهم شيء كل ما عنده دكتوراه حسناً محسوب على ساتذة ما عندك وين دكتوراء معلم أريد معلم معلمة خدمتها ثلاثين خمسة وثلاثين سنة بالتعليم يكون الدرس صف أول ابتدائي اخذوها منها اللحية إذا ما تنعدل وزارة التربية معلمة شرط معلمة خدمتها ثلاثين خمسة وثلاثين سنة والدرس يكون صف أول ابتدائي أول ابتدائي أنا أقول لكم أنا مدير عام ووزير ما احس حسن المعاناة بس هذا أول ابتدائي هم شايفين الصفوف بين كلامك وقاطعك بخير طلابنا واحد فوق الثاني شايفين الصفوف خمسين وستين طالب شايفين الحمامات اللي اللي انكرم يعني حتى من الطب والدورة المياه يعني هم ما تقدر تقبح حاجتك يعني وين مصلونة وين مصلونة قام قامت الناس تدور المدارس الاهلية حتى ما يروح للحكومة على الفشار مسبة وقذف شارع قام يعني الشارع أرحم من المدرسة هاي الناس شو رح تبني ألمانيا من انهارت أكو دول ضربة أسلحة دمار وبدأوا من من الصغر بدأوا من الأجيال احنا وين رح نبدي شو الأجيال ما شاء الله للكبار محترماتي وتقديري الشيخ لكل أبناء شعبنا للكبار للشباب للصغار مين رح نبدي والله احنا يفترض عندنا من البداية احنا لازم ارادنها سدورة دورة, دورة لخصو إذا خصينا بها وزارة التربية أو وزارة الصحة وبقية الوزارات احنا دورة اسمها تلاحق نفسك دوره اسمها تلاحق نفسك دوره سريعه اما احنا هذا الوضع الان وضع المدارس الان خمسين وستين طالب في صف واحد وبعدين عندنا الفين مدرسه طينيه وطلاب <تصفيق> يعني ما عندهم رحلات والمدرسين ماكو تعينات يعني شلون انقطع التعليم شلون معينها والله شيخ لانه حرام الكتب قاعد وحرام الصفوف قاعد وحرام كل شيء وهاي صارت فرغوت لك يا ابو ذراع طويل شيخ هاي التربيه خطاب وجهته، اكو خطاب ثاني من منابر سمعنا لو بس شيخ عدائي إن هو الناس نقسم عده اقسام دكتور قلت شيخ تين دين دين الان دي دي دي. دي. اكو ناس اكو ناس دكتور تنقسم عده اقسام هي. قسم حارس وقسم خائف وقسم اصابه الياس واكو قسم ناس مصلحين جاي تصلح بس اصوات ما جاي توصل م. يعني احنا الكل هسه الان انت موجودين هسا اكون ناس عندنا علماء ومشايخ سنه م. وشيعه وهذا الشيخ نعم. الشيعي هسا قبل اسبوع هسا احنا بدون ذكر اسمه نزلوه من المنبر تتهجم على سلطان الدوله هو ده ينقد الدوله ونزلوه نزلوه نزلو. نعم نعم هذا قبل 15 يوم والان يشاهدونه والرجال هنا أنا من بغداد شيخ شيعي صاحب منبر حسيني نزلوه ليش؟ نزلوه ليش؟ جبه. انت جاي تنقذ الحكومه نقد لاذع. الرجال ده ينقذ عمي، هذا هذا هذا بدل ما يكرم الان يعني ي... شيخ شيخ مو ذوول الشيخ نعم نعم هي. شيخ ابو صاحب منبر أي. صاحب منبر ورا اللقاء اقول لك باسمه. روح نشوف عمي، هسه احنا حتى كلمه الحق قمنا الناس ما تريد تسمعها. يعني هسه الان حتى كلمه الحق الناس ما تريد تسمعها وصلنا لهالدرجه. هسه انا عم ما بيش اخوفك؟ هسه انا م. كل شيء ما عندي. والله كفيلك الله ما عندك غير بس هالقلم كل شيء ما عندي ولا عندي خاف عم خاف... لا عندي حمايات ولا كل شيء ماكو والبيبان مفتوحه خاف واحد يريد يجي عمي علينا كل شيء ما عندي والله ولا حد هذا سالم دعوه والله العظيم عمي كثر كل شيء ما عندي والبيبان مفتوحه ومنشرعه اهلا بيكم بس يا اخواني انتم ليش ما تريدون تسمعون حتى كلمه الحق ما تريدون تسمعون يعني اذان صم مو مويها احنا قلوبنا تفطرت الناس جاي تجينا الناس جاي تيجي جاي تشكي آهاتها الامراض غزت المجتمع قتلت المجتمع الصحه صحة. الصحه متهرئه مستشفيات متهرئه تماما شنو مستشفى يصير عمي المستشفى هذا وين هسه بصفنا مم. هاي المستشفيات اللي هذا مستشفى اللي عمي هسه مو تقول استهداف هذا مستشفى اللي عمي هسه احنا مو جاي نروح بيه قاعه مكسره الفار يلعب شو اسمه الدفعه بالسديه تفلقح على اي والله العظيم ايه. سد ما بيها شرخ وما بيها تاير هان لكم عمي عندنا واحد نازل تاير ما بيها في ايران جاية بها. يعني يصير يا جماعة الخير. ما يصير وين زين هسة احنا اذا هم يومية هم علي كل باص باص. هم 3000 الاف. هم بس باليوم 3 ملايين. اي وين 3 ثلاث ملايين مستشفى واحد. وين تروح تسوي شروخ. تسوي شرخ. سوي أوه. لك يعني سوي لك ردهم الاوادم يا اخي. عيشونا احنا ك... كانسانين. حكومة لا تفكر بشرخ. لا تفكر بباب. لا تفكر بشباش. لا بطلاقة. تشعب دوار ده شيخ. هاي العاصمه البغدادي، يزعلون، اكو ناس يريدوها عاصمه المامون، واكو ناس يريدوها عاصمه الكاظم، هسه عم يجيبوهم اثنين. بس خلونا دوائر مال ما اوادم شيخ مو هاي قلت لك مراره جاي نحس بيها والله العظيم عيب عيب نروح للمسيح وللغير ديانات، نشوفهم مهتمين بالحمامات، واحنا اسلام، اسلام دين، الطب تتعدى بباب دائره، اتمنى القى دائره فيها حمام نظيف، ليش؟ تنظفوا فان الاسلام نظيف هم المؤمن واحد هم نظيف تهي هم نظافه بس مندامي غير مو هاي المؤسسه من العراق بمليارات ليش هاي المؤسسات هسه تحكي عن الصحه التربيه والله دوله من جماعه طيب ربعنا هذول ربعنا ربعنا لازم لازم ما تحكي عليهم صارت <تصفيق> فاضحه اي كل واحده احنا ما عندنا ربع زين اه احنا استخافها نعم من نقول ربع الله خاف انت تحسب معي زين احنا ربع ناس الفقره ناس المقاريد اللي طالب بحقها لا صحه ولا تربية ولا تعليم، الجامعات صارت أهلية وكل من قام يوسع ويبني قاعات ويفتح أقسام وقلنا نخرج آلاف ما نعرف وين نوديهم، وين نشغلهم. أريد اليوم تحكي لي التجارة بما أنه الربع صوته على قانون الدعم الغذائي أو الدعم الطارئ أو الأمن الغذائي. فعلاً هذا الغذاء راح يوصل للناس يا يا شيخ لو شنو؟ احنا بالنسبة للتجارة أولاً نعم. كلهم إخواني أنتم أهل التجارة. هسه انتم جاكم الموسم نعم no. هذا موسم حصاد وجاي أيه. نحصد الحمد لله وبعدين انطيتوا الفلاحه من 850 جزاكم no. الله خير نعم no. طبعا انطيتوا 850 تعرفون ليش؟ لان الهند قال لك بعد ما اورد وأكرونيا no. قالت بعد ما اصدركم فانتم no. دبروا حالكم احنا احنا محتارين بروحنا ومحتارين بشعبنا no. فانطيتوا الفلاحه 850 اضطرارا لانه السنوات الماضيه ما حد يعطيه شلعتوا قلبه no. No. والسنه اطيتوا انتم خمس خمس كيلوات يعني خمس كيلوات حنطه للدونم هو مساحته لازم يفترض من 20 من 25 الى 30 وطيتوا خمس خمس كيلوات حنطه وتقولوا له تعال سوي ابذر وهاي منين يجيبها حتى قياسات المواد الزراعيه مختلفه اولا اخوان هسه انت في الحطات راح يجنن احنا تذكرون بالسائل و... لما سالوا احد المدراء قال له يا ابا هذا وين الحنطه مالتها؟ قال لك اكلها الحمام أكلتها الطيور. أكلتها الطيور. فاحنا عمي هسه قبل ما ياكلنا الحمام، زين الحمام معقولة ياكل نصف قوت الشعب؟ زين هذا المسؤول ما اجى شاف السايلو ولا هاي الصوامع وشاف الحمام عم ياكلني. فعمي احنا ترى عندنا تجربة يا جماعة الخير هسه قبل ما تحطوهم بالمخزن ترى الحمام دير بالكم من الحمام، ترى رايح حاكل نصف قوت الشعب. هسه قبل الحمام السيد بلغ بانسحاب جماعته عقب ما دفع وراد وصوت وحيهم حيهم اجى وتالي ما تالي وصراحه يعني اليوم نعلن نشوف السيدي وشكل هيئه لاداره اموال الدوله اموال الشعب ويدز لجان الدول تتفق دوله بدوله مو انا حاط له وسيط سمسار يخمطني ويخلي بالجيب هي المفروض هيك شيء شيخ احنا المفروض يعني احنا اليوم هذا البلد ما بي اب, أب روحي ماكو ما رب رب اسره مع جل احترام وتقديري للناس اللي يدعون هم ارباب او يعني احنا ما شفنا صراحه. ما اكو واحد اليوم كاتل نفسه على هذا الشعب. فليش اليوم اللي صار بعد عقب ما دعموا قانون الدعم الطارئ وصوتوا على الامن الغذائي اليوم انسحبوا شنو الفلم؟ والله هو احنا حقيقه هذا القرار للسيد السيد مقتدى طبعا قرار مفاجئ يعني اذهلنا. وحقيقه اصابتنا يعني في الصدمه. زين انت يا سيدنا عمي الله يرضى عنك احنا عاقدين الامال عليك. والعراقيين كلهم ينظرون اليك يعني انت معقوله انت جدك علي ابن ابي طالب أنت جدك الحسين الثائر يعني خايف ابو محمد, محمد محمد الصدر, الصدر. صدر. خايف الخوف ما يس ما ما يجيكم يتم عائله شريفه مكرمه عائله الشجعان زين تنسحب هذا الوقت هاي مو وقتها لازم تسلم زمام الامور يا سيد انسحابك الان احنا ناس ننظر لك الان مثل هلال العيد أن ننتظره ساعه ساعه الناس هاي الفقراء هاي لقمه الفقراء هاي يراد لها ناس شرفاء حتى توصل سيد الناس الان تنتظر اللقمه لما توصلها لبيوتها سيد انت تدري قبيل كانت العالم تبيع نصف الحصه ونصف الحصه يكملون بهم اولادهم دراسه يقطعون ياكلون وجبه او وجبتين يوفرون وجبه وحدة سيد حتى اولادهم يوصلون من مدارس حتى يسدون عاوسهم حتى يعالجون انفسهم، هسه هذه الحصه النوبه راح توصل وما راح توصل، زين احنا علم من هو عيننا عليك، انت لكل العراق الان والله هذه ما ما مقبوله من عندك ابو هاشم وما مو هاي هقوتنا نبيك، هقوتنا نبيك مثل جدك زين العابدين عليه السلام لما كان يحمل الدقيقة على ظهره فيوصله الى عوائل الفقراء ثم حتى سمي ذو النفثات الى اهل المدينه من هؤلاء المحوجين. حتى لما مات خرجت هاي الناس فقال الوالي كيف كنتم تعيشون؟ قالوا لا ندري كان رجلا ياتي الينا بالدقيق فيجعله عند الباب هذا أنا. هذا جدك عليه السلام انت تريد الان اريدك توصلنا الدقيق وهاي ال... هاي الطحينات وصلها الفقرة الفقير ترى صوتوا عليه الفلوس هسه ما ادري بعد عقب ما صوته نطيه بدل الحراويه هسه والله يا سيدي احنا هسه يعني هاي غريبه صدمه غريبه فاحنا سيد الله يرضى عنك ترى ابو الموصل عينه عليك وابو كركوك عين عليك وابو رياض نروح مشى زعلان السيد مش هسه احنا ما تشكل وفد نروح لان صالحه اكو زعلان اريد نشوف ايش به صراحه والله هسه سيد السيد زعلان عم ايه ايه انا اروح على راس المشي ايه ايه احنا سيد من زعلك؟ ايه ايه يعني من خاف شركاء اللي وياهم جماعتكم يعني جماعتنا؟ ايه والله هاي جماعتنا هم <تصفيق> اصدقائك انت طبيتوا سوى حلو ايه ايه يعني بطبعت. اصدقاء السيد هسه اذا اصدقاء السيد سهلة ايه تتراضى الناس ايه بس احنا نقول يا سيد ترى الله يرضى عنك يا سيدنا ترى الناس كل العراقيين الان مم. عينهم عليك انسحابك من وانسحاب الكتله الان والله مو صالحنا احنا ترى ان احنا الان على وشك ننهار الان يعني جدك علي بن ابي طالب يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته لقتلت. يعني هذا الفقر, الفقر ما يحتمل الفقر كان اشخاص صارت كان مناطق شويه صارت احياء صارت محافظات بس احنا اكو ناس الله ما طاب لا كمل دراسه لا لقى مصلحه بس مو بلد مثل العراق يا شيخ عنده هاي الاموال والنفط اللي جوه رجليه زين ويجون يسامون لا نفط الماي ماكو شيء زين ما جاي احنا ناخذ تبادل تجاري من تركيا ويران المشكله؟ ونشوف يا يا شيخ بالدول بالسعوديه بالهذا قلب على قلب محترماتي ماكو حساء او قطيف وماكو المناطق هاي يقول لك بلدي الأرض يقول لك بلدي مصر يقول لك بلدي بس العراق ليش والله هو إحنا دكتور حقيقة أكو تصريح لك اليوم خطير إحنا وأنا هم طالبة الحكومة جاوبنا عليه أنا قلت لهم إخواني هذا يعني هذا سفير لو سفيه هذا مجنون لو عاقل لما يقول السفير التركي يقول إخواني أنت بعمي ليش تتشفين على تركيا وتشتمون بينه م. أنا قطعت المياه طلب من طلب الحكومه العراقيه انه انا سد السدود. عمي يا جماعه عمي يا جماعه نعيد الكلام، عمي السفير التركي مو هذا السفير التركي هاي وين هاي السفاره التركيه هنا باب معظم؟ نعم يقول عمي انا قطعت المي لان الحكومه مالتكم هي قالت قطع المي. م. يعني يصير؟ عمي انتم الحكومه العراقيه هسه الان جاي تشاهدوننا، هذا الحج صحيح، هذا عمي مجنون وعاقل. سد المي تعالج المشكله، زين ليش يسد المي عمي؟ ليش طلبتوا من عند سد المي؟ من, من اللي طلب منه؟ سد المال هو السفير التركي يقول طلبة الحكومة انا انتم ليش تتكلمون عن الحكومة التركية؟ طلبة الحكومة العراقية طالع سيد حاكم اليوم يهدد وقطع العلاقات وهذا هسه هذا كلام السيد حاكم. هذا كلام السفير التركي وهذا وانا موجود م. هذا قبل شهر تكلم الرجال يقول عمي الحكومة يعني احنا نصدق بالسفير ما نصدق بسيد حاكم؟ يعني والله هسه ما ادري هسه مو احنا السفير التركي هذا يمنا هسه هو هذا هم يخاف على نفسه يقول لك عما اروح اكذب على العالم بس احنا يا جماعه الخير مو احنا اكو مشاكل احس احنا هاي المشكله الغذائيه ونحن هسه يا جماعه الخير يا زراعة احنا مو ارض السواد مو ارض الرافدين مو بلد الرافدين يعني معقوله احنا سنستورد الطماطيه هسه قامت هسه صارت منا يصير الخس نجيبه من الصين والرقية جايبها من الهند والتمنات جايبها من شبيله بس ارض النجف تكفي نصف نصف العراق بس المخضر الموجود بالعلي صلاح الدين يكفي كل العراق حويجه طبعا الفلاح الفلاح ترك الزراعه طبعا لا حد يطي غاز لا يطي حبوب واذا يزرع الحنطات بقدره قادر ما ادري ليش بقدره قادر هو يجي الموسم مالته نحترقن حنطاته ليش ما ادري بركه طارت اه بركه طارت يحترقن واحدتهن ناس الساده والزعامات قامت تنهب زي ليش يصير بركه بهالبلد والله ما ادري مو حتى اللي كان يدعي الله يمطرها علينا هسه ماكو بعد حتى اللي يشيل ايده الله يجيبها عجاجه حسبنا الله ونعم والله العظيم قام يصلون صلاه الاستسقاء قام يجي نعج خليها على اسقاطها شيخ يعني اشوف بمصر خطيب الديني من يحكي بحلقه بقوه اشوف رجل الدوله قاعد جوا انا ما اريد امدح لك فلان فلان سيسي وما سيسي انا توقعت الشيخ عداي الغريري من يخلق هاي الخطوة والله العظيم الجمعه اللي وراها يقعد الحلبوسي وبرهم صالح والكاظم. ثالثهم يقعدون واحد بصف الثاني. ليش ما يجون يقعدون؟ هناك اكو مسؤولين يجون انا اشوفك جا خاطب طبقه راقيه بالمجتمع. من ضمنهم مسؤولين لو انا ناصف اكو, أكو يجون اكو مسؤولين. من تخلص الصلاه يقول لك عاشت ايدك والله اكو بهم يقول عاشت ايدك واكو بهم يقول راح تذبنا بدهيه يا سيدي <تصفيق> <تصفيق> بعد ما تصلي. ايه اي والله خففوا شوي صلاتك يعني <سؤال> هم قاموا يتحكمون حتى بالصلاه اي والله واحد البارحه يعني قبل فتره زرنا واحد مسؤول بالدوله والله برتبه كبيره ما زال ب... <سؤال> بالسلطه يعني قال والله انا الشيخ حضرت يمك خطبه ودعاء دعاء والله قلت انا بنص الخطبه ادور لي على باب اريد اريد افلت الان هو السبب لانه ما حد يسمع من, الدين من <سؤال> رجل الدين هنا عندنا بالعراق اكو عندنا نظره من رجل الدين والشعب ما حد يسمع لا المسؤول ما يسمع من رجل الدين ليش؟ معانا بلك. اكو عندنا نظره لان اشتروا جماعه بين لا اكو نظره عندنا نظره ايه؟ المسؤول صارت مثل نظره فرعون فرعون ماذا قال؟ قال لا اريكم الا ما اراه وما اهديكم الا سبيل الرشاد انا صرت مسؤول انا افهم من كل الناس انا بما صرت انه انا مسؤول اني افهم من عندك احنا هسه هي هنا عندنا هنا مشكلة. انه المسؤول لازم انا افهم من عندك هسه انت تحتشي ويا المسؤول ما يقبل يسمعك ما يقبل يسمعك انت تتهجم وانت كذا يا بعمي انا جاي انقل لك معاناه الناس انت ما تقدر الناس ترى ما تقول لك يجوز يجاملك ينافقون عليك بس عمي انا المستشاريك اللي حاطهم الحاشيه ما توصلك الحقيقة ما, ما يوصله ما يوصله م. هذه نظره فرعون يعني وقال يعني فرعون ماذا قال؟ قال ذروني اقتل موسى وليعذر ربه مو اريد اقتل الداعيه انا الا اقتل الداعيه اذا هو موسى ماذا كان م. يفعل؟ قال اني يعني ماذا؟ قال انه اخاف أن يعيثوا في الأرض فساداً، لا. يعني موسى يعيث الأرض فساداً فرعون هو نظرته الصح. إحنا مشكلتنا مشكلة مشكلتنا فرعون لا وريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، مشكلتنا الناس. رئيس الجمهورية مسلم لو مو مسلم؟ والله مسلم. رئيس البرلمان. مسلم. رئيس الوزراء. كلهم مسلمين. ليش ما يجوني يصلون يسمعون من الشيخ حدائي؟ لو الكلام يعور. والله الكلام يعور. يقول لك احنا احنا صار لنا مشكلة. مرات ادعوهم باكر يعني دكتور والله خطبه انتم مركزيه دكتور بس انتم بس اعتبرني انا هم مواطن وانت كخطيب هم شنو ذول يشكون همهم هم انا ادشكي همي انت اليوم في بغداد شيخ صوتك عالي باكر نقدر نخاطب الحكومه تعالوا ويصلوا يصلوا سمعوا مظلوميه العالم لو انتم سامعيهم ما تقدرون تسوون وصارحوا شعبكم انا رجل الدين من يطلع يأكي بس ما اريد نحكي نقول اكو اكو ناس خطباء عزلوا حتى صلاه الجمعه شالوها وخطبتها السياسيه وخطبتها العاديه. وقلنا لك من نلقى واحد يا الشيخ الحق الحقن شلبي. لان أقل. ما لاقي الشاي اللي شلبي الغرقان. انا تكلمت مع السيد رئيس الوزراء السيد المالكي سابقا. المالكي المالكي. اي. انا كانت مظاهرات. انا ال <تصفيق> انت انت اسمي <تصفيق> <تصفيق> انت شجاع. <تصفيق> الله <هاي أم> المهم <تصفيق> لما كانت المظاهرات الموجوده الناس اهل الانبار طالعين كلهم على السليم. واهل دياله كانت موجوده. قلت يا سياده يا حضره السلطان. قال لي انا سلطان قلت له هو انت سلطان اذا خاطبك بهذا اللقب قال انا انا السلطان اني ما اقدر احرك فلان وفلان يعني كلهم ما تقدر اتحرك عثمان ما يقدر يحرك وزير الدفاع ما وزير الدفاع يقول ما اقدر انقل جني من كبيرنا احنا ما ندري هسه من اللي ماخذ امي انا ما ادري هسه والله العظيم نصدق منو بعد فقلت للسيد الرئيس يا سياده رئيس الوزراء هؤلاء الناس طلعوا هسه مظاهرات مم. هسه انت مؤمن مذهبهم ما مؤمن بهم المهم انت صرت, صرت العراقيين كلهم هذا الموجه قلت يا سيادة الرئيس الوزراء هسه انت ليش ما يسمعون من الناس هالناس صاروا مظاهرات غير من قلت يا اخي الكريم يا حضرة السلطان هسه لا انتم رب العالمين ولا الناس شياطين الله سبحانه وتعالى بليس خاطب خاطب مم. خاطب الله مم. رب العزة مم. قال قال لما لم تسجد لما امرتك الى ابونا ادم قال انا خير منه خلقتني انا من نار وهو خلقته من طين فقال له فخرج فانك رجيم م. فابليس ما تكلم مع رب العالمين قال يا ربي فانظرني الى يوم يبعثون ابليس وياما بده يحكي يا رب العالمين م. ابليس يتكلم مع رب العالمين ابليس يحاول رب العالمين الله م. الخالق قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال إبليس فان ابليس حاجه الله انت ليش ما هسه احنا هاي تنقل قال رب العالمين قال فانك من المضارين الى يوم الوقت المعلوم اي هسه قلت لا انت رب العالمين وهل هالناس يعطي. اسمعوا من عدنا يا اخي ابليس حاجه الله انت منو اي هسه احنا تنقل لهم يجي بقول له يا سياده رئيس الوزراء هسه عندك ذني دين فيها ذا. هاي, هاي تلزم بها القران وهاي تتوضا بها تمس حتى بها النجاسة تنظف نفسك هاي الايد ما تتحسس من هاي الايد وهنا اثنين بالبدن واحد هاي واحدة للطهارة زين؟ وحدة, وحدة الوضوء وحدة الوضوء زين هاي هسا وكل الناس يجيكم حضر ليش تتحسسون زين منها؟ زين شيخ شيخ احنا قسمتنا احنا طحنا سياسين ما يدعون يدعونش عظلام وظلموا البلد انتو تحت من؟ احنا كانوا ناس يدقون يلطمون شده. ما احكي ايه زين؟ وفقينا بهم واجوا والشعب صدقوا وانتخبوا قصهم بالعشره. انتوا ليش ما تعرفوه عم ربعنا يقولون احنا الطرف الاخر هو لازم ينكلهن. هم ما ليش يشتغلون. يا دكتور علي ربعنا من نقول لهم ونقوم نحكي قال عمي انا شو مخليني؟ أنا ترى مخليني؟ انا ترى مخليني حديده عن الشيطان. عن الطنطل. عن ش... عن الطنطل. ايه. زين والربع كلهم هذول حديده عن الطنطل لعد شنو الفيلم؟ زين ما اعرف، زين انت عمي ليش باقي؟ يقول لك ايه والله يا اخي ايش قاعد 10 20% ادفع عنك والباقي ترى شغله اني يعني انا مسلوب الاراده اني بالون كبير بس مجوف من الداخل اداره اعمال اداره اعمال فاحنا سياجدون راتب ويودي المال فاحنا دكتور انت دكتور علي نعم بيحاوي يا دكتور حلو علي من اهل النجف عمي قل لربعك خلي تنصل صلاحيات ايه ربعنا شويه والله شيخنا انا هم اقول لك هسه هنا والناس جاي تسمعني احنا راح ان شاء الله نخسر عارنا اللي من دولة ونكنسهم كنس وارد الله يوفقكم ويدنا بديكم امين يا شيخ هم نفسهم فد مره امين سياسيين السلطه وشيعتهم وسنتهم وكردهم لأن دمروا البلد كلمه اخيره لك حتى نختم والله انا احب الجميع حياكم انا اخوكم انا مو كاره لكم للكل كل العراقيين بكل الطواف بكل الأديان بكل المسميات والله أنا أحب الجميع وأنا حتى برمضان نعم. اللي يريد يتابع صفحتنا سوي الدعوة نعم. ليلة القدري أريد ايه. مسيحي ايه. والصابي والشيعي والسني نعم. والناس حتى الباني حتى شراب العرق قلت لنعم ما وين يروح هذا يوم مبارك فأنا والله أحبكم يا جماعة الخير. <تصفيق> والله أنا أحبكم احب الجميع بس مو بالروليت يجي. لا لا هذا احنا مو يهم لا لا لا شيخ نحب الجميع ونقول لكم هلا هل طلب الشعب عينا عليكم عينا عين عليكم الشيخ عندها إيه رجل الدين والخطيب وامام إيه منبر جامع عمر المختار شكرا جزيلا لحضرتك يا مرحب شيخ مرحبا دكتور اهلا وسهلا مرحبا مرحبا شادي لك هاي دعوة لكل شعبنا نقعد نتحاور على طاولة ونحكي همومنا ونفضفض شوية